Я хочу над гаражом кімнату мансардну зробити, то буду утеплювати і гараж, і стелю в гаражі, так, так же. Володимир, я вже казав, що іноді краще опалювати гараж, тому що включити його в теплий контур будинку, і нехай він буде опалювати, там плюс 18 градусів. Зараз можна ті ж гаражні ворота теплые придбати, ну так, там, питання з примиканням не дуже так але може бути наприклад на зимку таку штору роблять додаткову і, і взимку просто додаткову в... стінку з воротами шторою перекривають для того щоб зменшити тепловитрати через ворота ось ну можна так ось а, а так да ст, стелю гаража обов'язково треба утеплювати ми це обов'язково робимо е, стіни також е, і виходить так, що так і не виходить, коротше, кажучи. Ну, чого я повинен сидіти, підбирати дуже такі слова, щоб нікого не образити? Скажіть мені, будь ласка. Ну, навіщо мені це робити? Два варіанти гараж холодний гараж теплий ось теплий контур нашого будинку гарно утеплений все да тут тепла тут тепла на другому поверсі тепло питань взагалі не виникає. Ну, якщо тут буде плюс 18, а ви хочете більш комфортніше, ну так, можна е, зробити невеличке утеплення стелі, там 50 мм ФППС, для того, щоб по підлозі другого поверху було приємніше ходити. Але перекриття повинно бути монолітне. Круглопустотної плити ПБ, ПК не можна утеплювати знизу, тому що там є пустоти. Е, тому не можна утеплювати а монолітне перекриття так можна утеплити врахуйте це а тепер дивимось оцей варіант так то вам треба утеплити ось так ви бачите вже проблему ви розрізаєте теплий контур вам тут треба робити якийсь там якусь перфорацію термо робити там і так далі а як ви будете фасад оформлювати Ну так можна інше декоративне оздоблення да використати там але з вам треба ж утеплити вже дуже гарно, а якщо ви подивитесь на теплоопір підлоги, то вона звиняючи в півтора рази більше, ніж стіни. Якщо на стіні у вас 100 мм, то тут потрібно вже 150 мм. Так? Але ж у вас то в цьому випадку залишається міські холода ось тут. І для того, щоб їх зменшити, вам треба ще утеп... виконати часткове утеплення ось цих стін. Мало того, їх утеплити треба і ось тут. І от коли ви дивитесь на все це, да, то наскільки простіше справа праворуч? От наскільки простіше праворуч? Возумієте? Якщо ви тут в гаражі, не дай боже, буде у вас мінусова температура, і ви не вирішите питання цих мостиків холоду, то оці ці місця це потенційно срі кути. Грибок піде. Це дуже холодна підлога на другому поверсі, обов'язково. І питання ж таке, що е, де, де, от зробимо з вами зараз ось такий розріз, і подив... переріз і подивимось збоку, що ми побачимо. Стіна, перекриття, стіна, частково можна утеплювач покласти ось тут, частково утеплювач покласти ось тут. А що ви зробите ось цим? Скажіть мені, будь ласка. Повне промерзання. Ну, якщо в гаражі мінусова температура буде. Тобто виходить так, що вам потрібно ізнутрі утеплити всі ці стіни. Ось, так, тобто подивіться, на, наскільки більше потрібно утеплювача, наскільки більше потрібно всім-сім заморочуватися. Тому я як би казав і ще раз скажу, що якщо ви гараж не збираєтесь опалювати, зробіть його окремо. Там гар там прості рішення прості стіни там для гаражу достатньо стіни 250 кирпича або 300 д 500 достатньо не потрібно нічого більшого ви зекономите тільки гроші а якщо ви будете його опалювати ну то зробіть його ну тоді якщо хочете в цьому контурі ну то опалювайте зробіть повністю контур зробіть його просто більш тепло і все тому що ну навіть машина не можна щоб вона була при низьких температурах вона буде швидше гнити просто от і все ну, не, нема температури волога навіть не випарюється от ви самі зверніть увагу що якщо температура біля там 10 10-15 коливається вологи вологи повітря дуже вологи повітря Воно таке, як стоїть це повітря і дуже вологи ну тому що недостатньо енергії для того, щоб розігріти воду, перевести її в пар і з вентиляцією ви винести. винести недостатньо просто. Навіть. Тому гараж або опалювальний, або холодний. Якщо опалювальний, краще в контур. Якщо не опалюваний, краще окремо все ж таки.